MATLAB ו-Python יודעים להתממשק אחד עם בצורה מאוד אינטואיטיבית וישירה. דרך ההתממשקות תלויה במטרה שלנו, ועל כך נלמד בסרטון הקצר הבא. בצד ימין מוצגות דרכים בהן נוכל לבצע COEXECUTION, כלומר להתממשק בצורה ישירה, ממתלאב לפייטון ומפייטון למטלאב. נדבר על כך יותר בהרחבה בהמשך הסרטון. בצד שמאל נראה דרכים לשיתוף פעולה עם TensorFlow ו-PyTorch. כאשר נרצה לשתף מודלים מפייטון למטלב וממטלב לפייטון, נוכל לעשות זאת בצורה ישירה עם קונברטורים יהודיים. בואו נראה דוגמה לכך. בסרטון הבא אנחנו רואים מודל שנכתב ואומן בטנזרופלור. אנחנו מייבאים את הדאטה הרלוונטי. מבצעים לו חלוקה, מתכננים את הארכיטקטורה, מאמנים את המודל, בוחנים בוצויים, ולבסוף שומרים את המודל. נשים לב שיש לנו את כל הקבצים הרלוונטיים על מנת שנוכל לטעון את המודל מתוך MATLAB. כעת אנחנו בסביבת MATLAB. באמצעות פונקציה יודית אנחנו מייבים את המודל שנכתב בטנזר פלור אל תוך MATLAB. כעת זה אובייקט MATLABי לכל דבר. נוכל לצפות בשכבות הפנימיות שלו באמצעות פקודת האנליאז Network ולבחון אם יש גיאות או הערות. נבחן את המודל על דאטה שהוקצה מראש לבדיקה, ונצפה בתוצאות. נראה שהפרדיקציה קרובה לתוצאות האמתיות שנצפו. כעת נעבור ונדבר על Co-Execution, כלומר קריאה ישירה ממת לב לפייטון ולהפך. התרחיש הראשון עליו נדבר זה קריאה ממת לב לפייטון. נרצה לעשות זאת כאשר יש לנו פונקציה שכתבנו בפייטון ואנחנו לא מעוניינים לשכתב אותה, או כאשר יש פונקציונליות שקיימת רק בפייטון. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתקין פייטון ולוודא שהוא מוכר על ידי MATLAB, באמצעות הפקודה PYNV. מפה ועלה, הסינטקס והמימוש הוא פשוט וישיר. התרחיש השני זה קריאה למטלאב מפייטון. נעשה זאת כאשר נרצה להשתמש בפונקציונליות שכבר מימשנו במטלאב, או כאשר ישנה פונקציונליות שקיימת רק במטלאב. בתרחיש זה נוכל לקרוא למנוע המטלאבי על ידי ביצוע Import למטלאב Engines. ובצורה כזאת נוכל להפעיל פונקציות MATLAB בילט אין, או כמובן פונקציות שאנחנו כתבנו במטלאב ישירות מתוך פייתון מה קורה במידה ואין לנו רישיון MATLAB? אז במידה ואין רישיון על המחשב שממנו אנחנו מבצעים את ה co אנחנו יכולים לקמפל את קוד המטלאב שלנו לפקד של פייתון, ל'אורית אוסף חינמי הנקרא MATLAB Runtime, המנוע המטלאבי, ובצורה כזאת להריץ את הפונקציונליות של MATLAB מתוך פייתון, גם אם אין לנו רישיון MATLAB זמין. בעולמות של למידה עמוקה אנחנו יכולים לממש שלבים שונים בתהליך, בסביבות שונות ולעבור בין הסביבות בצורה נוחה ומיידית. מידע נוסף, אודות ההתממשקות, תוכלו לקבל באתר של Matworks, וכמובן אנחנו פה, בסיסטמטיקס, תזמינים תמיד לשאלות. ומוזמנים לצפות בסרטונים נוספים.